Βρίσκομαι στον Όλυμπο. Δεν είναι τυχαίο που οι 12 θεοί βρήκαν εδώ πέρα το σπιτικό του, γιατί αυτό το μέρο έχει μια απίστευτη ενέργεια. Έχω ανέβει πάρα πολλέ φορέ την κορυφή, έχω γυρίσει όλο το βουνό πάρα πολλέ φορέ. Κάθε χρόνο έρχομαι και κάθε φορά που έρχομαι νιώθω ότι είμαι σε ένα καινούριο μέρο. Αυτό το βουνό σου δίνει ενέργεια, αλλά απαιτεί ενέργεια και από εσένα. Και αυτή την ενέργεια πρέπει να τη βρει σε σημεία κλειδιά στον Όλυμπο και την Πιαιρία. Αυτά θα εξερευνήσουμε μαζί. Ξεκινάω την περιήγησή μου στον Όλυμπο, φυσικά, από το λιτόχωρο. Το λιτόχωρο είναι το σημείο που ξεκινάνε όλοι οι ορειβάτε και εγώ σήμερα θα κάνω μία μικρή στάση στον φίλο μου, τον Νίκο, να φάω μερικά μεζεδάκια. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα, αλλά θα το τολμήσω. Καλό στον να, καλό στον να. Γεια σου, ρε Τι γίνεται, σε περιμέναμε, άργησες. Κάτσε. Πού είσαι, όλο καλά. Εγώ καλά, εσύ πώς είσαι. Καλά, εδώ. Μας πετυχαίνεις μετά από πάρτι χτεσινό, μουσικές, DJ's κτλ. Εσύ και... παίζεις μουσική, όχι. Οχι. Η, Η γυναίκα. γυναίκα μου και είχαμε και φιλοξενούμενο. Και εσύ πώς αποφάσισες να έρθεις εδώ πέρα και να εγκατασταθείς μόνοι μου. Μεγάλη ιστορία τώρα. Θεσσαλονίκη, 2012. Η Μαρτίνα ήταν η DJ, έπαιζε, γραφίστρια. Εγώ... Και τη γνώρισε σε μαγαζί? Τη γνώρισα, ήμουνα ήμνα... ναι, στο Ντάνσφλερ εδώ. Πήγαινε από κάτω και πήγαινε από πάτη. Πήγαινε από πάτη, από όπου έπαιζε, πήγαινε. <laughs> <laughs> και έτσι ξεκίνησε η ιστορία μα. Μείναμε και δύο χρόνια και το 2014 είπαμε ότι τα αφήνουμε όλα και πάμε κάπου εκτό πόλη. Και πώ το βρήκατε το μέρο. Εγώ είμαι από έτσι κι αλλιώ. Μεγάλο εδώ ναι. και είπαμε μηχανιά λιτόχωρο. Είπαμε λιτόχωρο, ησυχία, βουνό, θάλασσα. Να φανταστώ ότι η κριτικά σα έδειξε με τι ικανότητε τη σαν DJ και τι μαγειρικέ ικανότητε. Φυσικά. Ξέρει να μαγειρεύει. Πάρα πολύ ωραία. Να είμαι και μα... εγώ. Καλώ την. Θα φάτε τίποτα. Λοιπόν, τι πρέπει εξαίρει. να μου πει πώ σε φωνάζω. Μαρίτσα, Μαριτίνη ή Χανιότσα. Μαριτίνη, όχι. Δασκαλάκι μπορεί να βρει. Η Μαρίτσα, η κριτικά, ό,τι σου αρέσει. Πώ σε φωνάζουν εδώ. Βασκαλάκι. Ωραία. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε ε, κατσική σιωτηρή εδώ από το λιπόχωρο. Το κανένα ψάδερφο έχει ναι. δικά του ζώα. Φάβα πράσινη. Κόκκινο τόνο καπνιστό από την γάλημνο Και eh, γλώσσα μοσχαρίσια, χαρίσια. και ελαφρώ καπνιστή. Τέλεια. Άντε, για μα. Ωραία. Απ' τα χανιά τη φέρνει. Απ' τα χανιά. Τη μαμά τι λέει που ήρθε στο λιτόχρονο. Εδώ την έχουμε και τη μαμά. Σε έχω φέρει όλε. έχω φέρει όλε. Δεν ναι, ναι. ναι. Άρα περνάτε υπέροχα. Τα έχετε όλα. Ωραία, ναι. Εδώ στο λάκο είμαστε πολύ όμορφα. Έχει μια μαγεία το μέρος. Σόλμπος είναι ένα που είναι πολύ είναι δυνατό βούνο. Έχει, μας σκεπάζει από εδώ κάτω και μας φυλάει και μας προσέχει. Και είναι ποιότητα ζωής το να είσαι εδώ, να πίνεις καθαρό νερό, να έχει καθαρό αέρα. Εγώ δεν τα αλλάζω. Δοκίμασαι τυρί. Πεντανόστιμο. φάβα όμω δεν ακόμα και είναι πολύ. Θα πω την αλήθεια είναι η πιο πράσινη φάβα που έχω δει στη ζωή μου. Πρέπει να έχεις <laughs> πολύ καλό ελαιόλαδο μέσα, σωστά. <laughs> είναι φάβα από μπιζέλη. Είναι πιο γλυκιά. Α, ναι. <laughs> Γι' αυτό είναι πράσινη. <laughs> Απλά τα βράζει και τα περνά. Ναι. Έ, βάζουμε και κάποιο μυστικό συστατικό. Θα το, το βρω, πέραμε, ο... Θα σου πω τώρα. Για να δούμε, για να δούμε. <laughs> λοιπόν, έχει ένα αρωματικό. Έχει ή ρίγανη του βουνού ή <laughs> θρούμπι τίποτα από τα δύο. Πάει, <laughs> Πάμε στο επόμενο, λοιπόν. Τι δεν θα μου πεις. <laughs> δεν πάει έτσι. Εκτός κάμερας. Εντάξει λοιπόν, <laughs> ε, θα με ρωτάνε μετά τι έβαλα, οπότε <laughs> δεν θα το πω, θα έτσι. το κρατήσω. Έτσι, θα φέτα. Είναι πολύ δυνατή. Κατσική σχετηρία έχω να σου πω, δεν είναι φέτα. Μα για να μου τη λέτε όλη την ώρα εδώ πέρα. Να πάω, ήρθα, δεν μου αφήνει <laughs> το Έλα μου το, κόψε, να φάμε. Δεν σερβίρετε τα παραδοσιακά φαγητά του Ολύμπου, φασολάδα. Ως καφενείο έχουμε πούμε, μεζέδες. μεζέδες και κατά κύριο λόγο μια καλή επιλογή πρώτων υλών, για να βγαίνουν πιάτα. Απλά σερβίρουμε τα πράγματα που θα θέλαμε να τρώμε κι εμεί Λογικό. Κάπου, με έντονε γεύσει και. Γιατί στα υπιωτικά. υπόλοιπα καταφύγια σου δίνουν φαγητό για να πάρει ενέργεια για να ανέβει στο βουνό. Αλλά αυτό. Εδώ πέρα, άμα ναι. να δώσει τσίπουρο, γλώσσα και φάβα. Δεν ανεβαίνει στο βουνό. Α κάτσουμε με αργά δεν είμαι αργή. Ήταν κακή η διναγή να έρθει πρώτα εδώ ναι. να πιει τσίπουρο ναι. και να ναι. κάτσουμε παρέα για να ανέβει μετά στο βουνό. Για να δεν ξέρω πούμε. αν θα τα καταφέρει. Θα ανέβει ή δεν θα ανέβει. Όχι, νομίζω όταν κατεβαίνει έρχεσαι εδώ για να πει ότι τελείωσε, ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ και να πάει για ύπνο. Νομίζω πραγματικά έχετε βρει το νόημα τη ζωή. Και εμεί χαιρόμαστε που σε είδαμε καλά κάνει και πέρασε. Κύριο έχεις να φανείς, εδώ είμαστε <χαιρθώ> τα ξέρεις. χρόνια είχα <σχ> <σχ> και σε ξανά μια Κυριακή. Βλέπω όλα τα καλά <σχ> Ναι, ναι, τραγουδιάρες, είμαι τραγουδιάρες. Στο καφενείο <χ> <και, <χ> και τα καλά σου φόραγε. Άντε στην γυρία μας και καλή γυρίαντά μας ξανά. Στη γεια μας. Καλά τα τσίπουρα, καλή μεζέδες παρέα με τα παιδιά στο λιτόχορο, αλλά ήρθε η ώρα να πάρω τη γενναία απόφαση και να ξεκινήσω την ανάβασή μου στον Όλυμπο. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1100 μέτρα στα Πριόνια. Μέχρι αυτό το σημείο, άμα θες να κλέψεις δρόμο και να μην ξεκινήσει από το λιτόχωρο, έρχεται και αυτοκίνητο. Οπότε ουσιαστικά από εδώ και πέρα 100% πρέπει να περπατήσεις για να πας στην κορυφή χρειάζεσαι ενέργεια και αυτή η ενέργεια θα δοθεί με το καλύτερο σνακ που μπορεί να φας. Έτσι και εγώ θα ετοιμάσω το δικό μου σνακ ενέργειας για πάνω, πολύ απλά με πολύ λίγα υλικά. Έχω χουρμάδες και όπως είναι σιγά-σιγά θα πάρω λίγους-λίγους τους χουρμάδες μου και θα τους φιλοκόψω. Και στην ίδια φιλοσοφία συνεχίζω να πρεστώ τα πάντα εδώ μέσα. Επόμενο υλικό που θα βάλω είναι Χυμό από ένα πορτοκάλι. Θέλω να βάλω το χυμό μαζί με τι χουρμάδε. Εδώ. Και ω τώρα όλα τα υλικά που έχω βάλει είναι πλούσια σε δρεπτικά συστατικά. Χουρμάδε μαζί με το χυμό πορτοκάλι. Ήδη οι χουρμάδε έχουν απορροφήσει όλο το χυμό. Καθώ πιέζω με το κουτάλι, γίνεται μια απίθανη πάστα. Χωρί μίξερ, χωρί τίποτα. Και τι ώρα να προσθέσω τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, τριμένη ξηρή καρπή. Σε συγκεκριμένη περίπτωση θα δείξω καρύδι, μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο ψηλό καρπό θέλετε, αμύγδαλο ή ό,τι σα αρέσει. Φυσικά είναι άψιτο. Επόμενο υλικό βρώμη. Αυτή είναι σπασμένη η βρώμη, τη βλέπετε. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ να δέσει το μείγμα. Αρχίζει το ανακάτεμα, και ήρθε η ώρα να δώσει μια περισσότερη γεύση στο μείγμα. Γι' αυτόν τον λόγο θα προσθέσω λίγο ταχύνι. Περίπου δύο κουταλιέ τη σούπα είναι αρκετέ. μια περισσοτερη γευση στο μειγμα Για ίσα ταχυνι περιπου 2 κουταλιε τη σουπα τέλεια. Και θέλω λίγα μυρωδικά. Έχω εδώ πέρα λίγο κανέλα και λίγο γαρίφαλο. Τώρα θα μου πείτε, μα κάνει μπάρε και δεν έχει βάλει μέλι. Όλοι βάζουν μέλι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και μέλι. Αλλά επειδή έκανα όλη αυτή τη διαδικασία στην αρχή με το πορτοκάλι και τι χουρμάδε, ουσιαστικά δημιούργησα το δικό μου μέλι. Και κοιτάξτε εδώ, το μείγμα άρχισε να πίζει, άρχισε να γίνεται ωραίο. Σε αυτό το σημείο θέλω να δοκιμάστε. Όχι πω έχετε την ευκαιρία να προσθέσετε άλλα υλικά. Λίγο κανέλα μπορείτε να βάλετε και λίγο ταχύνη ακόμα, αντε και μέλι. Είναι φανταστικό και δεν έχουμε βάλει ζάχαρη καθόλου. Τώρα, εδώ, η μία επιλογή είναι να πατήσω καλά εδώ και να κόψω συνέχεια τις μπάρες μου, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα στο βουνό είναι δύσκολο γιατί καθώς τα περπατάω στο βουνό, αυτέ θα γίνουν κομμάτια. Η δεύτερη αναλλακτική που έχω είναι να κάνω μπαλίτσες. Πάρτε στο χέρι σα και θέλετε περίπου 80 με 100 γραμμάρια τη δόση. Εδώ. Και ουσιαστικά, αυτό που θα κάνω είναι να πάρω τις μπάλες ενέργειας που έχω ετοιμάσει, να τις βάλω στο σακουλάκι μου, οπότε το μόνο που έχω να κάνω είναι να βγάλω την μπάλα μου να δοκιμάσω και να πάρω ενέργεια για να συνεχίσω να ανεβαίνω το βουνό. Θα ετοιμάσω και όλες τις υπόλοιπες και θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Έβγαλα έξι πολύ γενναίες μπάλε, και ό,τι έχει μείνει φυσικά, Στην ώρα να πλύνω τα μου. Το νερό είναι τόσο παχωμένο. Πραγματικά δεν νιώθεις τα κέρια σου. Και επίσης οι ενεργειακές μπάρες που στα χέρια μου, πήγαν έτσι τους γυρίνους. Το κόσμο είναι να φτάσω... ε... εκεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι στον Όλυμπο ήρθαν και κατοικήσαν και οι δώδεκα θεοί. Ούτε ένας ούτε δύο, δώδεκα. Κοιτάξτε εδώ, δεν υπάρχει Παναγία μου. Πήρες και πράσινο χρωματάκι το τερακτερίδιο με τα κλίδια. Πόσο τρε από αυτό την ημέρα, αν σαματάς κάθε δέκα λεπτά τρως όλη μέρα. Το ενεργειακό σνάκ που μόλις έφτιαξα, βρίσκεται στο σακίδιό μου μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό μου για το βουνό. Και ο δρόμος για την κατάκτηση της κορυφής ξεκινά! Είμαστε στα Πριόνια, 500 μέτρα και θέλουμε να πάμε στο Ζολώτα. Ε, Στέλιο ως αγαπητός καταφύγιο. Από εδώ αρχίζει το μονοπάτι, που βλέπετε έχει αρκετό κόσμο. Είναι σχετικά εύκολο, ευχάριστο και σε μια ήδη δύο ρίτσες, θα με Yeah. Yeah. Τα πάντα στο βουνό ανεφοδιάζονται με γαϊδουράκια. Είναι η μεταφορική εταιρεία του βουνου. Χωρί τα γαϊδουράκια δεν υπάρχει τίποτα στα καταφύγια. <Συσχε> Και μετά από δύο ρίτσε, φτάσαμε στο καταφύγιο. Αγαπητό, το όχο είναι να <παρουθώ. Συσχε> <Στο πόσμο. Συσχε> φτάσω ε... εκεί. Πλησιάζω στο Μήτικα, την ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Εδώ στα 2.918 μέτρα, όπω βλέπετε, δεν υπάρχει ίχνος βλάστηση. Η αίσθηση όμω του να βρίσκει σε τόσο ψηλά, πραγματικά δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λέξει. Δυστυχώ δεν μα έχει κάνει κανένα τέτοια ημέρα, γιατί έχει πάρα πολλά σύννεφα. Οπότε δεν θα δούμε πια το όλη την Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά ξεχωρίζει τα Χαλκιδική, τη βλέπει όλη τη σε άλλο τον κάμπο. Ε, μπορεί να δει ακόμα και μέχρι την Εβία. Αλλά σήμερα η μας έχει κάνει Κορυφή θα σα δείξω. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Και κάπως έτσι είχα την τύχη να έρθω στην κορυφή και να είμαι τελείως πόνο μπορούμε να Δεν υπάρχει. Είναι καταβλητικό. Δεν υπάρχει άνθρωπο Αλλά υπάρχουν. εγώ. Και εδώ πέρα είναι το ψηλότερο σημείο της Ελλάδας. Εδώ πέρα, πραγματικά, μπορείτε να δείτε τα πάντα. Όλα oh, Το μόνο πράγμα που σκέφτομαι όση ώρα κατεβαίνω είναι η φοβερή φασολάδα που σερβίρει ο Νίκος στο καταφύγιο στα Πριόνια. Το καλύτερο, πραγματικά, γιατρικό μετά την ορειβασία. Κάκι μου, αυτό που θέλουν νομίζω είναι αυτό που θέλουν όλοι. Μία φασολάδα είναι το φαγητό που τρώμε πάντα στον Όλυμπο. Το καλύτερο, ναι, και όλος ο κόσμος περνάει από εδώ και τρώει τη φασολάδα, ναι. Έρχονται μόνο για φασολάδα κάτω από το λιτόχορο. Και μόνο για φασολάδα, ναι. Πόσο καιρό το μαγαζί εδώ. Εδώ είμαι 13 χρόνια Συνολικά στο βουνό έχω 27 χρόνια. Δεν θα μπορούσα να ζήσω κάπου αλλού. Τώρα ανεβαίνεις καθόλου προς τα πάνω. Ε, τώρα ανεβαίνω χρόνο παραχρόνο. χρόνο. Ε, δεν είναι τίποτα. Όχι, τίποτα δεν είναι. Λόγω δουλειάς δεν μπορώ να φύγω. Έρχεται ο κόσμος, με ψάχνουν, με ζητάνε. Ε, μωρέ, εσύ σε 4 ώρες έχεις ανέβει και έχεις ανεβαίνω κατέβει. Ανεβαίνω χειμώνα τώρα. <φουσ> με oh. τα παιδιά αυτά καταφύγει. Έλα. Mm. Mm. Mm. Κουρασμένο είσαι. Δεν είμαι κουρασμένο. Κουρασμένο. Αν το νομίζετε ότι κουράστηκα. <laughs> κουρασμένο. Έρχονται πολλοί εδώ και μου λένε Τι φασουλάδα κάνει. Λέω ρε παιδιά, κουραστήκατε λέω Όλη την κάνω. Εντάξει, δεν είναι και κάτι. Όχι, Αλλά είναι κουραστήκατε. Έχει να κάνει και με τα φασόγια πολλέ φορέ. Τα φουσκώνω από την άλλη μέρα. Από την προηγούμενη. Από την προηγούμενη και τα μαγειρεύω με μπόλικο κρεμίδι, μπόλικο καρότο όπω το Μπόλικο σέλινο όπω το είδε. Ε, και έχει δέσει, έχει λόσει, είναι καταπληκτική, είναι ζεστή. Και πάντα προσπαθώ τη φασολάδα να, να τη δίνω την επόμενη μέρα. Mm. Χυλώνει καλύτερα. Χυλώνει καλύτερα. Yeah. Και δεν την τελειώνω την ημέρα που τα φτιάχνω και τα βάζω στο βράδυ <coughs> σε νερό παγωμένο. Και να φανταστώ ότι η ζωή εδώ πέρα είναι πιο ηρεμή. Είναι πολύ πιο ηρεμή. Όποιο ζει στα βουνά και μόνιμα δεν έχει άγχο, δεν έχει στρες. Yeah. Και δεν είναι τυχαίο ότι στον όλυμπο ήρθαν και κατοικήσαν και οι 12 θεοί. Ούτε ένα ούτε δύο. Έτσι. 12. Έτσι. <laughs> Η επόμενη μέρα με βρίσκει στην εξοχή Πιερίας. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κατερίνη. Εδώ στη σκιά του ολίπου βρίσκεται μια φάρμα που θέλω οπωσδήποτε να επισκεφτώ. Η περιοχή εδώ, εκτό από τον Όλυμπο, έχει και τεράστιο γαστρονομικό ενδιαφέρονση. Εκεκριμένα βρίσκομαι σε μια φάρμα έξω από την Κατερίνη, που η οικογένεια φωτιάδη εκτρέφει μαύρο χείρο. Ο μαύρος χείρο θεωρείται ότι είναι το πρώτο εικόσιτο γουρούνι στην Ευρώπη και έχει ρίζες 5.500 χρόνια π.Χ. Είναι μια βόμβα μεγατρία και βέβαια είναι πάρα πολύ γευστικό και σήμερα θέλω να το δείτε. Νίκο μου, τα ταΐζετε τι? Τώρα τα ταΐζουμε ηλιά. Μόνο ηλιά. Όχι μόνο ηλιά. Συμπληρώνομαι στη διατροφή ηλιά. Και αυτό το κάναμε γιατί οι Ισπανοί, που έχουν το περίφημο Ιμπέρικο, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ πετυχημένο μοντέλο mm. εκτροφής. Και αυτό το οποίο ισχυρίζονται είναι ότι ταΐζουν βελανίδια τα γουρούνια τους. Mm. Εμείς αυτό που σκεφτήκαμε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Εκαιτά Θεσσαλονίκη. Είναι το εθνικό μα γουρούνι, ταϊσμένο με τον εθνικό μας καρπό και μεγαλωμένο στι παρυφέ του Ολύμπρου. Και τα γουρούνια, σαν όφελο τη διατροφή του, έχουν καλύτερο ποιοτικά κρέα από όλα τα υπόλοιπα γουρούνια. Γιατί έχουν ω3. Ω3, ω6 λιπαρά. Έχουν πολυφενόλε σε βαθμό που πλησιάζει σχεδόν στο παρθένο ελαιόλαδο. Ναι. Ε, έχουν σίδηρο 2,5 φορέ πάνω από το συμβατικό. Και αυτό έχει να κάνει με τη διατροφή και με το γεγονό ότι είναι ζώα τα οποία κινούνται στο φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή από τον 4ο-5ο μηνα ζουν ευτυχισμένα. Και είναι πολύ σημαντικό σε ένα ζώο να ζει σε ένα περιβάλλον ευτυχισμένο. Περπατάει μέσα στο δάσο, παίρνει σίδηρο από το χώμα, ζει ναι. χαρούμενο. Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πιστεύει ότι μέσα από μια έρευνα υπάρχει περίπτωση να τεκμηριωθεί ο ισχυρισμό ότι το κρέα συγκεκριμένο ανήκει στα superfoods. Super foods. ναι. Εκτό από εκτροφέα. Παίρνει και μεταπίει στο μαύρο χείρο, φτιάξει προϊόντα. Σωστά. Φτιάχνει λουκάνικα, φτιάξει χειρομέρια, φτιάχνει τι άλλο. Σαλάμια έρω. Σαλάμε έρω. Ναι. Καταπληκτικό. Σαλάμι αέρος, με τσάι ολύμου. Αυτό θέλω να το δοκιμάσω. Ναι. Άρα θα μου δώσει από όλα για να φτιάξω εγώ τίποτα γιατί πρέπει να μαγειρέψω. Με τα μεταχαράσω. Και είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε γουρουνιά στο φαγητό και θα έχουμε καθόλου τύψη. Γιατί όντω το φαγητό μα ήταν πολύ πιο γίνον. Έτσι ακριβώ. Πολύ πιο θρεπτικό θα το πω καλύτερα θρεπτικό και γευστικό. Σε αυτό το καταπληκτικό μέρος, μαζί με τον ξυλιοφούρνό, θα φτιάξουμε μια φωκάτσια με λουκάνικα και... Αξιοποιώντα λίγο από το λουκάνικο που μα έδωσε ο κύριο Νίκο και βέβαια το καταπληκτικό χειρομέρι του. Ε, η συνταγή είναι πολύ απλή για το ζυμάρι, οπότε βάζουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του που αυτό έχει μέσα baking powder, προσθέτω το γιαούρτι, στραγγιστό γιαούρτι. Πόσα υλικά έχω βάλει τώρα, δύο. Άμα θέλω να το κάνω έτσι λίγο πιο extreme, μπορεί να βάλω και λίγο αλατάκι. Οπότε τα υλικά μα είναι τρία και με αυτό το ζυμάρι πραγματικά μπορείτε να φτιάξετε πίτσε, πενιλί, φωκάτσιε, ψωμιά γρήγορα, ό,τι σα αρέσει. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να ανακατέψετε. Είναι το πιο εύκολο ζυμάρι που μπορείτε να ετοιμάσετε. Θα κόψω στη μέση εδώ. Το μισό θα το κρατήσω εδώ πέρα στην άκρη με λίγο καλαμποκάλευρο. Και το άλλο μισό το χρησιμοποιήσω κατευθείαν. Έχω ένα καψάκι εδώ. Και θα προσθέσω λίγο λάδι. Τέλειο! Όπω βλέπετε στο ζυμάρι δεν έχω βάλει καθόλου λάδι. Αυτό ήθελα. Να μην βάλω καθόλου μα καθόλου λάδι. Και ουσιαστικά με τα χέρια μου θα απλώσω το ζυμάρι μέσα στο ταψί. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, τρυπάμε λίγο με τα χέρια μας εδώ και θέλω να χρησιμοποιήσουμε το υπέροχο λουκάνικο μαύρου χείρου Και θα κόψω ωραίες φέτες, εδώ. Εδώ πέρα βέβαια, μπορείτε να κάνετε τη φωκάτσια πιο έτσι μπαμπάτσικη, να βάλετε περισσότερο ζυμάρι, μπορείτε να την κάνετε πιο πίτσα, πιο λεπτή, εξαρτάται καθαρά με τα γούστα. Εγώ όπως βλέπετε την έχω κάνει αρκετά λεπτή. Θέλω να ψηθεί γρήγορα μέσα στο φούρνο. Πάνω θα ρίξω λίγο φρέσκια ρίγανη. Ολίμπου εδώ, παναγία μου. Το μόνο τελευταίο υλικό που θα ρίξω στη κοκάσια μου πάνω είναι ελάχιστη παρμεζάνα. Απλά τα πράγματα. Πάει στην άκρη και περιμένει να μπει μέσα στο φούρνο. Εδώ. Και έχω κρατήσει το άλλο μισό ζυμάρι, όπω σα είπα. Θα χωρίσω το ζυμάρι μου στα δύο. γιατί θα φτιάξω δύο πενιλί. Εδώ και εδώ. Και το κάθε πενιλί για να τα ανοίξω χρειάζομαι καλαμποκάλυπρο. Πάρτε, ανοίξτε με το καλαμποκάλυπρο. Λοιπόν. Έχω μία ντοματούλα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Από πάνω θα ρίξω λίγο μίξτεριών, εδώ. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο, αντί για βούτυρο. Ξέρω ότι ήδηστε, στα Πενελήνα βάζουμε βούτυρο, αλλά εγώ θέλω να το κάνω λίγο πιο, πιο ελληνικό. Και θα κόψω λίγο από το χειρομέρι εδώ. Παναγία μου. Ούτε ζαμπονομηχανή να ήμουν. Μία θέτα. Δύο φέτες, λίγο ακόμα τυράκι και πάμε να κλείσουμε το πρώτο πενιλι. Κλείστε, πιάστε τις άκρες καλά εδώ και εδώ. Δεν χρειάζεται να ζοριστείτε. Κοιτάξτε, εδώ και εδώ. Λοιπόν, το πρώτο είναι έτοιμο. Θέλω λίγο λαδάκι στο ταψί. Εδώ. Και το πρώτο πενιλι πάει στο ταψάκι. Κοιτάξτε εδώ. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Λίγο καλαποκάλευρο. Έχω την υπόλοιπη ντοματούλα μου. Τρεις φέτες είναι αρκετέ, Τυράκι. Μπορείτε να βάλετε κασέρι, γραβιέρα, όποιο ελληνικό τυρί σας αρέσει. Ελαιόλαδο. θέλουμε λάδι στο ζυμάρι, χειρομέρι, όλα, όλα. Λίγο ακόμα τυρί. Πατήστε καλά τις άκρες, μεταφέρτε εδώ. Ρίξτε λίγο οριγάνι από πάνω. Δεν θέλω να βάλω άλλα αρωματικά στον όλυβο, οπότε θα μπορούσαμε να βάλουμε έδωρο λίβανο θυμάρι, ό,τι μας αρέσει. Αλλά θα παραμείνω μόνο με ελαιόλαδο και ριγανούλα. Από πάνω. Εδώ. <συσίλιο> και ήρθε ώρα. Φωκάτσια και πενελί να πάνε μέσα στον ξυλόφουρμα. <συσίλιο> <συσίλιο> και η φωκάτσια μου είναι έτοιμη. Οχ. Oh. Και το πενιριλί έτοιμο, αλλά το χρώμα που σου προσφέρει ο ξυλόφρυνός δεν μπορεί να σου προσφέρει τίποτα στον κόσμο. Κοιτάξτε Παναγία μου. Και θα κόψω σε ωραία κομμάτια. Όλαλα. Φρέσκο πενιριλί. Το φτιάξαμε μόλις σε ελάχιστα λεπτά. Και κοιτάξτε εδώ. Απλά αυτό είναι ευτυχία. Το παίρνει ο σε Έλα πίσω. Εδώ σε θέλω. Παναγία μου. Δεν θα κάνω τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ίσως να κόψω λίγα ντομαντίνια πάνω από τη φοκάτσια, για να μας φέρουν αυτή τη φρεσκάδα που θέλουμε. Πάνω από τη φοκάτσια, λίγο θυμαράκια θα πάω από το πίσω. Ίσέσα για το χρώμα. <Κι> είτε ρίγανε είτε θυμάρι. Λίγο πάνω εδώ. Τέλει. Και ήρθε η ώρα της απόλαυσης. Νομίζω ότι εντάξει δεν κουράστηκα και πάρα πολύ για να τα φτιάξω, αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα, κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει παναγία μου. Είμαστε στο Δίον. Το Δίον είναι ακριβώς δίπλα από τον Όλυμπο και εδώ πέρα είναι μεγαλύτερη πεδιάδα με ακτινίδια. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι αυτή η πεδιάδα, αρκεί να κατανοήσετε πώς τα ακτινίδια τείνουν να γίνουν τα δεύτερα σε εξαγωγές προϊόντα μετά τη φέτα στην Ελλάδα. Πρόεδρε! Γεια σου, τι κάνεις. Καλά. Καλώς ήρθατε. Σβήστε να το πούμε. Ναι. Ορίστε. Καλά, ε. Είσαι ο μόνος Γιωργός που δουλεύει κάτω από τη σκιά. Ναι. Το μόνο καλό που έχω τα κτινίδε αυτό είναι. Πόσοι τόνους παράγεις. Γύρω στους 80 με 100. Αρχίζουμε Οκτώβρη και τελειώνουμε Νοέμβριο. Και αυτά φαντάζομαι γίνονται διπλάσια. Διπλάσια, ναι. Ε, τι έχει γίνει με το ακτινίδιο. Το ακτινίδιο μέσα στο μυαλό μου, όταν ήμουν μικρός, ήταν ένα εξωτικό φρούτο που δεν μεγάλωνε στην Ελλάδα, και ξαφνικά έχει γίνει χαμός. Είναι ένα φρούτο, είναι μια καλλιέργεια που έχουν επενδύσει, ειδικά στο δίον εδώ, που θεωρούνται τα καλύτερα ακτινίδια στην Ελλάδα. Και ο κόσμος άρχισε να επενδύει πάνω στα, στα ακτινίδια, γιατί είμαστε σε ένα τόπο έφορο. Την η περιοχή πόσους τόνους παράγει. 4 εκατομμύρια κιλά. Νομίζω πω είναι, είναι αρκετά... ευχάριστο να το ακούσει ναι, αυτό. Ναι. Κανακτινίδια θα το δοκιμάσουμε. Α, Φρούτο, δεν μπορώ να σε κεράσω γιατί δεν έχει γίνει, δεν είναι εποχή το ακόμη. Το μόνο που μπορώ να σε κάνω είναι σε πάω σε μια ταβέρνα σε ένα μαγαζί πολύ καλό στο χωριό μα και να σε κεράσουμε άλλα πράγματα. Θα είναι καλά, Πάρα πολύ. Να ξανεξέρετε, πεινάω λίγο η αλήθεια είναι. Εκεί θα πάμε, θα γιατριστεί. Πάμε. Στον γιατρό τη Πίνας. Εκεί θα πάμε. Μ αυτό θα πάμε. Α, να κάνει μια πόρτα με αν θε να οδηγήσω κιόλα, θα οδηγήσει, ναι. Για λοιπόν. πάμε. Το έχω. Το Νομίζω έχεις. πως το έχω. Το έχεις. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Πρέπει να το παίξω κι άλλα, θα φορέσει για γεια μου. Βάλει τα για να είμαι σε χτυπήσει όλο. Λοιπόν, συμπλέκτη. Πάντα είσαι με το συμπλέκτη. Μπράβο. Και πήρε και πράσινο χρωματάκι το καρακτερίγιο με τα κτιμίδια. Ναι. Εντάξει. Κουράστηκα λίγο με τις δουλειές στα χωράφια, αλλά ο Λευτέρης μου είπε πως εδώ στο Δίον θα βρω τις καλύτερες σούβλες. Η ντόπιοι είναι πραγματική μάστορες στα ψητά και ολόκληρη η πειρία έρχεται στο Δίον για κοκορέτσι και κοντοσούβι. Wow, χωρέα ήτανε. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βόλτα. και κουράστηκες λίγο, αλλά θα αποζημιωθείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ. Εκεί. Παιριό μου, Ουα! το να βρει μια ευκαιρία να μπαίνει από την πίσω πόρτα σε μια ψηθαριά, νομίζω ότι, ότι ό, πρέπει ό, να την εκμεταλλευτείς. Ό,τι καλύτερο. Λέμε πως το καλύτερο κομμάτι θα στο το δώσει ο άμα μπει από την πίσω πόρτα. Ισχύει. Έτσι ακριβώς είναι. Άρα τι θα μου δώσεις. Κληρώθηκε. Όχι, τι κρίμα. Παναγία μου, πόσο τρώσα από αυτό την ημέρα. Αν σταματά κάθε 10 λεπτά, τρω όλη μέρα. Αυτό Κάς που λένε οι 10 λεπτά. Και... Να τρώ όλη την ώρα, το. μικρά γεύματα. Αυτό κάνει. Για αυτό σύστη. το συγκεκριμένο κάνει καλό στην καρδιά. Είναι σίγουροι και δεν έχει λίγο σχολείο. Πόσο χρόνο είναι, Το ζιγούρι είναι από 10 μηνών, yeah. Yeah. γύρω στον χρόνο, 1,5 χρόνο. Yeah. Καλά, είναι πεντανόστιμο. Μας είναι το ζιγούρι είναι από 10 μηνών, γύρω στον χρόνο, μέχρι 1,5 χρόνο. Καλά, είναι πεντανόστιμο. Δεν το βάζει μόνο λάτι. Βάζε. Αλάτι, αλάτι πιπέρι. Αλάτι πιπέρι, αυτό 2 λιγά. Φεύγουμε αυτό και περιμένουμε τα υπόλοιπα. Και χωρί δύο λεπτά και ανάκη θα και μου πάρει. Yeah. Ό,τι έχεις βασικά βάλει. Ο παιδιός μου έχει φέρει ήδη τη χωριάτικη, μου έχει φέρει και ωραία μελιτζά να καπνιστεί. Περιμένω να μου φέρει την ποικιλία κρεατικών. Βέβαια, εκεί πέρα θα γίνει χαμός, αλλά και αυτά είναι τόσο απλά και τόσο νόστιμα. Που πραγματικά είναι ο κατάλληλο τρόπος για να ξεκινήσει το φαγητό σου. Ήρθες. Πωπα. Για δύο είναι. Όχι αυτά, για ένα. Για ένα. Και εγώ για να χορτάσω το διπλάσιο, οπότε αυτό για σένα είναι εντάξει. Λουκούμι. Όλοι στην περιοχή λένε ότι οτιδήποτε σε αρνεί πρέπει να έρθει να το φάνε στο μαγαζί σου. Γενικά ο τόπο έχει μια παράδοση όσον αφορά τα ψητά για τι ούγκρε. Ναι. Η κλιματική η περιοχή του ολίπου γενικά είναι η πιο κατάλληλη για τα κρέατα. Για τα κατσίκια. Για και, και γενικά, αρνιά. ναι. Με έχει δικά σου πρόβατα. Είναι κατσίκια. γιατί είναι, ε, έχουμε μερικά δικά μα mm. όσον αφορά τα ζυγούρια. Mm. Είναι δικά μα. Για την παραγωγή και κατανάλωση. Όσον αφορά τα γάλακτο, και τα αυτά δεν μπορεί να είναι δικά μα γιατί χρειαζόμαστε. Πάρα πολύ. Και είναι τη ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή πόσα κατσίκα και αρνιά πουλά τη, τη βδομάδα. Στη Full Season φτάνουν 45 κομμάτια τη βδομάδα. Ναι, και... ε, γιατί έχει πολλού τουρίστε. Έρχονται όλοι εδώ πέρα στο αρχαίο δίον και μετά έρχονται εδώ πέρα για φαγητό. Να φανταστείτε τώρα, επειδή είναι τόσο γευστικά τα κρέατα, δεν χρειάζεται να βάλει τίποτα παραπάνω από αλάτι πιπέρι. Αλάτι και πιπέρι. Ρίγανε, κόρδα. Ρίγανε ελαφρώ συνοπίστο σιγουράκι. Ε, Μόνο τα φτιάχνει τα κοκολέτσια και ε, είναι... όλα. Ένα κοκολέτστι, δεν σου παίρνει μια ώρα να το φτιάξει. Ε, όχι λιγότερο. Έχουμε και δικό μα κρεπολίο. Mm. Οπότε πάνε ρολόι, προεργασία. Όταν κόβει το ένα, ετοιμάζει χωρί να θέλει και το επόμενο. Εγώ Κάπο να ξέρει πάνω σε, έχω... σε, μια... σε Έχω φάει ω τώρα. Έχω φάει την τριπλάσια ποσότητα από σένα και μόνο λόγια είσαι. Mm. Δεν υποστηρίζει τα, τα κιλά σου. Έπρεπε να σε εδώ να... να είσαι πιο μάχημο. Τα κιλά μου φαίνουν τουλάχιστον. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ψεύτικα. Όχι αληθινά. Δεν να... νομίζω. <laughs> <laughs> έχω αγώνε. Πάρε ένα κομμάτι, Ευχαριστώ. να πάρω κι εγώ ένα κομμάτι και να κάνουμε η συνηγιά μα και σε αυτό, να χτύμαθε. Κατερίνα, έτσι σου έκανε πρόταση. Έτσι ακριβώς, Άκη. Αλήθεια, το και, το και, και στον, ναι, έτσι το ναι, Εννοείται. Και βλέπετε βγάζει καπνό, ε, φτιάξτε. Βλέπετε. βλέπετε αυτό το χρώμα που έχει πάρει, είναι γιατί την έχουμε καπνίσει. Στην Πιερία υπάρχουν 2.000 τρέματα με αμπέλια. Ο συνδυασμός του μικροκλίματος του Ολύμπου μαζί με την κοντινή απόσταση στη θάλασσα ευνοεί την καλλιέργεια στα σταφυλιών. Στην περιοχή υπάρχουν 13 σύνοπαραγωγοί και ένας από αυτούς είναι ο Απόστολος. Στη Ράχη. Λοιπόν, Απόστολε, καλώς ήρθα. Καλώς ήρθες, Άγγι. Καλώς μας βρήκες. <laughs> <laughs> Έπρεπε <laughs> να λοιπόν, Είστε ροκάς. Και από αυτό. Έχει υπάρξει ποτέ μέρο μπάντας. Ναι, είχαμε παλιότερα μία. Εσύ τι έπαιζε, Ηλεκτρικό μπάσου, ηλεκτρικό βαδίφωνο. Α, είσαι ο μπασίστα. Ο βαρί τη παρέα. Σχετικά. Βαρύ τη Και αποφάσισες να ασχοληθεί με το κρασί, Η οικογένειά μου ασχολούνται με τα καπνά. Και η περιοχή όλη. Τα καλύτερα καπνά, Κατερίνη. Ε, τι θα λέγε. Όχι, μα ισχύει. Και το καλύτερο στα Κατερίνη. Ε, εντάξει, να κάνουμε έτσι, πάει. <laughs> ε, να έρθουμε όλοι στην Κατρίγνη, όλα τα καλύτερα εδώ είναι. Ε, όλα τα καλύτερα είναι στην Ελλάδα. Το know-how, δηλαδή το πώ μπορεί να φτιάξει κρασί από το μηδέν. Ήξερα τη γη. Φίδευσα λαμπέλια και τώρα για να κάνει ένα επώνυμο προϊόν το οποίο στέκεται και υπογράφει στο ράλι ε, στην αγορά. αγορά, πρέπει να ασχολείσαι με ανθρώπου που ξέρουν το κρασί. Ξάγει κρασί. Έχει βαρέα δικά σου, φαντάζομαι. Έχουμε το Ινοκλείο, το υγάλ. κελάρι, οι παλιέ αποθήκε που ανακινήστηκαν από τα καπνά δηλαδή. Τώρα έχουμε τα βαρέλια, έχουμε τον επισκέψιμο χώρο. Όλη η Ευρώπη και τα Βαλκάνια έρχονται να δοκιμάσουν τα μεζεδάκια που ετοιμάζει σε συνδυασμό με το κρασί που του προσφέρει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Άκη, έφερα να δοκιμάσουμε τη νύχτα. Χ <laughs> Μέρα είναι, αλλά νύχτα. <laughs> <laughs> Επειδή δουλεύει στα μπουζούκια γι' αυτό. Όχι. Γιατί, Γιατί η νύχτα είναι κοσμογονικά, είναι η αρχή του παντό. Έχει δίκιο. Η νύχτα αποτελείται από το βιδιανό ποικιλία, κριτική που πρώτο στη Βόρεια Ελλάδα, πριν μερικά χρόνια. Ανακομισώ κρασί, που ταιριάζει με το κατσικίσιο το, το τυράκι. Το φτιάχνετε εδώ. βεβαίω, το κατσικίσιο στο σπίτι εδώ. Τι είναι η σπίτι, η μητέρα. Σπίτι. Ναι, ο πατέρας μου έχει τέσσερις κατσίκε σε... Βγάζει το γάλα και μάλλον μου κάνει το τυράκι. Καλά είναι τυράκι. καταπληκτικό, εε. δεν υπάρχει. Και τυράκι. Α, είναι μαλακό. Βουτυράτο. Ναι. Καλά, και αυτό είναι καταπληκτικό. Το λουκάνικο, φαντάζομαι, δεν το δοκιμάζουμε αυτό το κρασί. Θα ανοίξουμε το γιο τη τύχτα. Ο όνειρο είναι ένα κρασί που αποτελείται από τέσσερι ποικιλίε. Δύο ελληνικέ και δύο διεθνεί. Ξινόμαυρο και αγιοργίτικο και σειρά και καπνό σοβινιών. Οριμάζει για ένα χρόνο σε δύο να χωριστά, εφόσον υλοποιείται χωριστά. Και μετά από 2,5 χρόνια περίπου είναι έτοιμο για κατανάλωση. Τα κρασιά μα όλα είναι βιολογικά όπω και η καλλιέργεια των τελείων είναι βιολογική. Πιστοποιημένη από την Green Control. Καταπληκτικό. Και σου βγάζει και το βαρέλι. Να σου πω ότι παρόλο που ε, είναι, είναι μικρό το ενοπείο και η παραγωγή είναι μικρή, έχουμε τη δύναμη να συμμετέχουμε σε διαγωνισμού διεθνεί. Ο όνειρο έχει στα 3 χρόνια που κυκλοφορεί, στα 4 μάλλον τώρα ξεκίνησα με τον όνειρο του 2011, έχει αποσπάσει 8 μετάλλια. Να ναι. Να τα καταστήσει. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα λουγανικάκι. Λουγανικάκι. εγώ θα πάρει πρώτο. Δεν αμφιζητεί να τρώει μόνο μου. Πολύ ωραίο συννεφτικό ναι. με το κρασί. με τον όνειρο. Μποστόλη μου όνειρο. Όνειρο η όλη φάση εδώ πέρα. Λοιπόν, εκεί, ήρθε και η αυγή, η αυγή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ονόματα που έχει βγάλει. Εσύ τα έχεις σκεφτεί. Ναι. Γεια μας. Αυτό θα σας πω μέχρι τώρα. Το κοιμάσαμε όλα. Ένα μας ε, ε... ε... δεν είπαμε. Ναι. Την Α, ακοή δηλαδή. Δεν υπάρχει. Μύτη, στόμα, επίγευση και η ακοή. Και είναι τόσο γλυκό όσο πρέπει. Εμένα τα πολύ γλυκά κρασιά δεν μου αρέσουν. Ε. Αυτό είναι να ευχαριστώ το καρσί που πίνετε όλη, όλη τη μέρα, όλε τις ώρες της ημέρας με οποιοδήποτε πιάτο. Πάρε εσείς ένα κομμάτι. Ευχαριστώ. Θα πάρω κι εγώ ένα κομμάτι. Ένα κάνουμε η στενιγιά μας και σε αυτό. <laughs> Αυτοί είμαστε. Καλά <laughs> η πίτα είναι η μοναδική, δεν υπάρχει. Τόπ. Τόπ, τόπ, τόπ, Το φίλο μου, το χέρι, η μαμά, <laughs> Πο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. <laughs> λοιπόν, πραγματικά θα ήθελα να κάτσω εκεί πέρα μια ωρίτσα, να χαλαρώσω, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να φύγω να πάω στα χίλια μέτρα να συναντήσω τον Δημήτρη να μαζέψουμε ρίγανι. Έλα, το τον Δημήτρη τον πρατελά. Αυτόν. Θα τον συγχαρητήσω για τον θα περάσει το βράδυ από εδώ. Έχουμε ξέρει αυτό. Ξέρει. <σχεδεύτε> <δε>. Εντάξει, ωραία. <σχεδεύτε> θα του πω ότι ξέρει. Ελπίζω να τα βρείτε. Ο Δημήτρη και η Κατερίνα. Καλώ τον Άκη. Γεια σου, Άκη. Μέσα στη λέω Απόστολο. Να σα πω ότι σα περιμένει το βράδυ. Τέλεια, τέλεια. Μαζεύετε ρίγανη. Καλώ τον. Πολύ ρίγανη. Εντάξει, πρώτη φορά στα χέρια μου πιάνω τόσο αρωματική ρίγανη. Οι ρίγανη είναι από τα λίγα μυρωδικά που αποξηραμένα mm -hmm. έχουν πιο έντονο άρωμα από όσο όταν είναι φρέσκα. Όλα τα υπόλοιπα μυρωδικά χάνουν τη δύναμή του. Αυτό δυναμώνει. Δυναμώνει, ναι. Ε, μυστικό... αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σωστό timing στη συγκομιδή και η σωστή αποξήρανση. Πάντα το κρεμάμε ανάποδα στην αποξήρανση σε σκυρό μέρο με αέρα μέσα, ώστε να αποξηραθεί σταδιακά. Εμεί, αυτή τη στιγμή, καλλιεργούμε κοντά στα 10 στρέμματα. 10 στρέμματα. 10 στρέμματα που καλλιεργείται ρίγανη, είναι αρκετά για να συντηρήσουν δύο άτομα. Είναι αρκετά, ναι, βέβαια, είναι αρκετά από τη στιγμή που ασχολούμαστε με τι εξαγωγέ. Όλο το προϊόν το μαζεύουμε μόνοι μα, το τυποποιούμε και από εκεί πέρα. Δίνουμε υπεραξία στο προϊόν, στέλνοντα το έξω. Άρα το αγοράζουν ακριβά στο εξωτερικό γιατί το τιμούν περισσότερο. Έτσι yeah, ακριβώ. Και πώ ασχοληθήκατε με αυτό. Θέλαμε άκι να αλλάξουμε τη ζωή μα. Ε, ο Δημήτρη διατηρούσε ένα rock bar στη Κατερίνη. Και ξαφνικά είπαμε ότι θέλουμε να ασχοληθούμε περισσότερο με τη φύση και είπαμε να καλλιεργήσουμε το χωράφι εδώ. Α, το είχατε το χωράφι. Ναι. Το είχαμε, ναι. Και έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή τσάι Ολύμπου και ρίγανη. Άκι, και τσάι. Και, τσάι ολύμπου, ναι. και άλλη μια ερώτηση. Γιατί το καλοκαίρι μαζεύεται όλα αυτά, ναι. σωστά. Ναι. Τρεις μήνες, δύο, τέσσερις, πόσους. Ε, το τσάι συγκομιδή γίνεται τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου ναι. και κρατάει δυο-τρεις μέρες. Δυο-τρεις μέρες. Ναι. δυο-τρεις μέρες και, και η το ίδιο πάλι, δηλαδή είναι δυο-τρεις-τέσσερις μέρες. Φυσικά είμαστε μόνοι, μας κάνουμε τη δουλειά οπότε. Δηλαδή σε έξι μέρες, μέρες το... μαζεύει τα πάντα, τα πάντα ναι. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο απλά τα διοχετεύει στην αγορά. Μετά ασχολούμαστε καθαρά με το θέμα τη ε, προώθησης και τη έβρεσης νέων αγορών. Είσαι ο πιο εφευρετικό αγρότη που έχω δει στη ζωή μου. Mm -hmm. Τι μπει να έχει χτίσει, ρε φίλε. <laughs> λοιπόν, πιάνω. Εδώ. Το μαζεύουμε στη κούρτα. Γαλά, ρε φίλε. Και έτσι γίνεται τη δουλειά. Κεριγανά τώρα. Τελώ. <laughs> <laughs> Αυτό, Αυτό ακριβώ. Και τώρα εσεί σήμερα κατευθείαν τα πάτε για αποξήρανση. Αυτά ναι, τα πάμε. Θα κάνουμε ματσάκια, τα δένουμε. Τα κρεμάμα ανάποδα ώστε να κατέβουν τέλεια του κάτω και έτσι γίνεται η σωστή αποξήρανση. Κατερνά, έτσι σου έκανε πρόταση. Έτσι ακριβώ, Άκη. Αλλιώ θα κρύψει το ναι, έτσι. <laughs> Εννοείται. Είναι ο πιο κλασικό τρόπο να κάνει μια πρόταση και οικονομικό. Παραμένει. <laughs> <laughs> <laughs> Νομίζω ότι είναι ο καλύτερο. <laughs> Αναρωτιέμαι αν βρίσκομαι στον Όλυμπο ή στο far west. Εδώ οι αγελάδε βόσκουν ελεύθερε και οι βοσκοί. Είναι πραγματικοί καουμπόιδες, πάνω στα άλογα. Λοιπόν πρώτα απ' όλα πρέπει να, να ανάψει τη φωτιά μου εδώ και θα κόψω ωραίες φέτες. Μαναγία μου. Εδώ, τέλεια. Λίγο λαδάκι. Φυσικά την υπέροχη ρίγανη που μου δώσαν τα παιδιά. Και επειδή η ρίγανη ακόμα είναι φρέσκια, είναι και πικάντικη, οπότε έχει μία ιδιαίτερη γεύση. Και θα δώσω ωραίο χρώμα στα ψωμάκια μου. Εδώ... και εδώ... Και θα πάει στην άκρη προς το παρόν. Γιατί, γιατί ήρθε η ώρα να ψήσουμε το ριμπάι μας. Και θα ρίξω λίγο λαδάκι, αλάτι και πιπέρι. Και μαντέψτε τι άλλο θα ρίξω. Την υπέροχη ρίγανη ολίμπου, αυτή τη φανταστική ρίγανη. Και κοιτάξτε εδώ. Οι μπριζόλες μου δεν χρειάζονται τίποτα παραπάνω. Λίγο λαδάκι, πέρι και λίγη ρίγανη. Πάνε πάνω στο τηγάνι μου εδώ. Όση ώρα περιμένουμε να ψηθούν οι μπριζόλες, θέλω να σας δείξω έναν τρόπο για το πώ μπορείτε να καπνίσετε γενικά πράγματα στο σπίτι. Με μια κατσαρόλα. Και αυτό που θα κάνω είναι θέλουμε αλουμινόχαρτο, δεν θέλουμε να κάνουμε τσιγκουνιές. γουγέ, θέλω αρκετό αλουμινόχαρτο, θα πάρω το αλουμινόχαρτο και θα το στρώσω πολύ προσεκτικά στον πάτο τη κατσαρόλα εδώ. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί ουσιαστικά θα κάψω τα υλικά που θα βάλω μέσα στην κατσαρόλα μου και άμα δεν βάλω αλουμινόχαρτο, θα χαλάσει η κατσαρόλα μου και θα είναι για πέταμα. Οπότε είναι κάτι που δεν θέλω και ήρθε η ώρα να γύρω τι δριζόλε μου νομίζω, και άπτυξη μία πλευρά. Και από την άλλη, κοιτάξτε εδώ χρώμα, δεν υπάρχει αυτό. Είναι φανταστικές. Και τώρα στο πάτο της κατσαρόλας πρέπει να βάλω αρωματικά για να καπνίσω τι βριζόλε μου. Θα ρίξω πρώτα απ' όλα καστανή ζάχαρη, γιατί η καστανή ζάχαρη θα γίνει καραμέλα και ουσιαστικά θα κάψει όλα τα μυρωδικά μου για να βγάλουν καπνό και να καπνίσουν το κρέας μου. Θέλω λίγο δέντρο λίβανο, εδώ. Έχω την υπέροχη ρίγανη που μου δώσανε παιδιά. Και δεν θα την λυπηθώ. Θα βάλω μέσα πάνω από τη ζάχαρη. Και φυσικά το τσάι του βουνού. Τσαγάκι, ρίγανη, δεντρολίβανο. Είναι τα αρωματικά που χρειάζομαι για να καφνίσουν υπέροχα το κρέας μου. Επίσης θα προσθέσω λίγα ακόμα μεριοδικά. Έχω λίγο αστεριωτή γλυκάνισο, εδώ. Λίγο κάρδαμο και λίγο πιπέρι. Θα ρίχνω και αυτά μέσα. Και έχω μία μικρή σκάρουλα, εδώ. Και ήρθε η ώρα να προσθέσω τις μπριζόλε στην κατσαρόλα. Κοιτάξτε εδώ. Οι μπριζόλε αυτή τη στιγμή είναι ρεαρ, σχεδόν ομές, γιατί συνέχεια θα ψηθούν στην κατσαρόλα μέσα. Οπότε δεν τις ψήνουμε 100%, τις ψήνουμε λίγο λιγότερο και αυτό που θα κάνω είναι να βγάλω το τηγάνι, να βάλω την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και η ζάχαρη σε λίγη ώρα εδώ πέρα θα αρχίσει να γίνεται καραμέλα. Μόλι αρχίσει να γίνεται καραμέλα, θα αρχίζει να καίει όλα τα αρωματικά. Οπότε τα αρωματικά βγάζουν καπνό και ο καπνό δεν μπορεί να πάει πουθενά γιατί θα βάλω από πάνω το κρέα. Εδώ, τέλεια. Κλείνω και θα κλείσω και το καπάκι. Όση ώρα καπνίζει το κρέα, πάμε να ετοιμάσουμε το ψωμάκι μα εδώ πέρα. Θα βάλω λίγο μουστάρδα ολική άλεση. Είναι η κατάλληλη μουστάρδα που πρέπει να βάλουμε σε αυτή τη συνταγή. Αναγκαία μου. Και όπω βλέπετε, βγάζει καπνό, ε, Εντάξτε. Αυτό είναι ο καφνό, το κρέα μου. Λοιπόν, θέλω ίσα ίσα δύο-τρία 2-3 τουρσί. Ένα, δύο, τρία αγγουράκια τουρσί. Εδώ. Θα τα κόψω λεπτέ φέτε. Και θα βάλω πάνω ακριβώ από τη μουστάρδα. Αγκουράκι τουρσί, μουστάρδα. Η καλύτερη φίλη που μπορούμε να βάλουμε στο μοσχάρι μα. Και στη φέτα από πάνω θα βάλω λίγο μαγιονέζα εδώ. Τέλεια, και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται πίσω στην κατσαρόλα μας. όλα-λα oh, Μαναγία μου! Κοιτάξτε εδώ, βλέπετε αυτό το χρώμα που έχει πάρει το καφετί από πάνω μπριζόλα είναι γιατί την έχουμε καπνίσει. Την έχουμε κάνει καπνιστή, σπιτική. Θαμός γίνεται. Η πρώτη μπριζόλα πάνω από το πρώτο ψωμί. Η δεύτερη μπριζόλα πάει πάνω από το επόμενο ψωμάκι. Και αυτό είναι το μικρότερο ψωμάκι, οπότε... Θα βάλω τα τελευταία κομμάτια. Κοιτάξτε εδώ. Ένα, δύο, τρία. Κοιτάξτε. Άντε, για. Και κοιτάξτε πώς είναι από μέσα. Είναι ό,τι πιο νόστιμο σε σάντουιτς έχει γίνει ποτέ Παναγία μου. Είναι η απόλυτη ισορροπία. Είναι καπνιστό όσο πρέπει. Ο μαζί με τον το του τουρσί, το τραγανό ψωμί έλα, έλα. δεν υπάρχει κανένα μου. είναι το πιο νόστιμο σάντουιτς που έχετε δεικμάσει. Mm. Τα αρώματα, η ενέργεια και η άβρα του Ολύμπου, νομίζω θα με συνοδεύουν για μία ζωή. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει η ορειβασία, την πιερία πρέπει να την επισκεφτείτε οπωσδήποτε. Νιώθω πολύ τυχερός που για ακόμα μία χρονιά τα κατάφερα και επισκέφτηκα την πιερία και το αγαπημένο μου βουνό, τον Όλυμπο. Αυτή τη φορά δεν κατέκτησα μόνο την κορυφή, αλλά γνώρισα και εκπληκτικούς ανθρώπους. Δοκίμασα φοβερέ νοστιμιές και σίγουρα γέμισα τις μπαταρίες μου. Αυτός ο συνδυασμός από τα αρώματα, την αύρα και τη μοναδική ενέργεια που σου δίνει ο Όλυμπος νομίζω θα μου δίνουν δύναμη για πολύ καιρό ακόμα.